В селі благодатно, що на Миколаївщині проживає до п'яти людей і більше сотні собак. Українська спортсменка та волонтерка Анна Куркуріна щойно дізналась про критичну ситуацію в селищі, відразу приїхала. Я об этом селі не знала. Знаєш, мені кожен раз, кожен день я взагалі-то нові села. Парень позвонив, сказав, що він благодатно, ніхто ніколи не завозив корм. Туди трудно достати, і він пішком, або на велосипеді, ходить в село. Я видала карман, прислала фотографії, я вже снулася. Анна розповідає, в цьому селі вже вдруге. Цього разу разом із англійськими зоозахисниками привезла корм для собак та віддала його місцевим, аби ті годували тварин. І Два чоловіка. Почому він мені сказав? Горить, я туди приїжджаю, а там два парня. І я представила розбите село 100%, да, і кількість тварин. Тому кого-то попросила, хто-то був на джипі, бо що своєю машиною сюди не можу доїхати. Після деокупації благодатного додому повернулися Петро та Костянтин. Чоловіки, говорять, все селищі нічого не вціліло. Приїжджають забрати речі та нагодувати собак. Синку приїжджають, привозили. Що для собак? Я кажу собак. Ну, приїжджаємо, хоч щось вціліло, забираємо. Так, що в кого мебель яка, он холодильник зараз заберу. Є, навіть, якщо. 30 кілограмів корму для собак села Благодатне привезли волонтери із Великої Британії. ГАЗ говорить, Миколаєву допомагають із перших днів повномасштабної війни. Постраждалим тваринам найбільше. Сьогодні ми привезли 30 мішків собачого корму по 10 кілограмів. Ми від початку повномасштабної війни вже передали Миколаєву близько 9 тонн різної гуманітарної допомоги, в тому числі і в госпіталі в місті. Ми налаштовані допомагати українцям та тваринам, які страждають до кінця цієї війни. Іноземні волонтери разом із Анною Куркуріною постійно реагують на запити людей та приїжджають в найвіддаленіше села Миколаївщини, аби врятувати тварин, яких покинули господарі. Єлизавета Кроток, Суспільне новини, Миколаївщина.